يغلى يا أغلى الغوالي يا عيالي يا زهور يا أغلى الغوالي يا عيالي يا زهور يا أغلى الغوالي يا عيالي يا زهور يا بهجة الدنيا ويا أحلى البدور حبي لكم فوق القوافي والسطور حبي لكم فوق القوافي والسطور يا نور ايامي ويا فرح السنين. يا بهجة الدنيا ويا احلى البدور، حبي لكم فوق القواف والسطور، حبي لكم فوق العزلي بعد العيال الشامخين حساني يا ويا درع العضيد حساني يا ويا درع العضيد في كلية عبد العزيز عنده رصيد وجامعة ام القرى باسمه تشيد وجامعة ام القرى باسمه تشيد حساني بالوك فاتي بفعاله يبير هل المثال العزيان أخوه وطيب متميزوا لحفاية يصبح طبيب يسعى لها ارجع من امريكا بالفوز الثمين، خالد اصيل وجيت من نسل الكرام، خالد اصيل وجيت من نسنا الكرام، الطيب والأخلاقي من خير لنا في وصف خالد صعبي وفيها هالكلام، في وصف خالد صعب يوفي هالكلام، كل القوافي فيك يا خالد تزيد، أركاني وارث عز من عب وجن، يا راس انت اغلى من الذهب فيك الحلاوه يحميك ربي من عيون الحاسدين، وابوهم الشيخال وفي شامخ سعيد، وابوهم الشيخال وفي شامخ سعيد، نواف يا كف الكرم حر ويجيد، وارث من الزهراني المجد التليد، وارث من الزهراني يا المجد التليد، والمجد للزهراني من ماضي السنين، وابوهم الشيخال وفي شامخ سعيد، نواف يا